Magyarországon zsidő, köz, zsidó közösség tagjai szabadon megélhetik a vallásukat. És sokszínű a zsidó közösség, ami a vallásos, vallásossághoz vagy a valláshoz való viszony jelenti. A zsidó közösség nagy többsége a neolog irányzathoz tartozik, ami, ami történelmileg 140 évvel ezelőtt alakult ki Magyarországon és mondjuk a, a zsidó közösségnek egy jelentős része mondjuk ebben a közösségben éli meg a zsidó napjai. Nagyon erős a Hávát közösség, az elmúlt években komoly befolyásra tett szert, illetve hát a zsidó Élet meghatározó szereplőjelet abból a szempontból, hogy a hagyományokhoz való visszatérés, a, a, a, a tórához való ragaszkodás, a zsidó hitélet minden napokban történő kiterjesztése, a fő üzenetük, és úgy tűnik, hogy a dinamikus emelkedésük, vagy növekedésük, vagy súlyuk a zsidó közéletben egyre erőteljesebb. 11 néhány rabbiuk van, folyamatosan nyitják a zsinagógákat. Lehet azt mondani, hogy a, a zsidó élet reneszánszal ez a vallási életre is igaz, mert egyre másan nyitnak új zsinagógák, új közösségi terek, ahol nem csak a zsidóság kulturális aspektusaival találkozhatnak a zsidó közösség tagjai, hanem visszatérhetnek az eredeti gyökerekhez, visszatérhetnek a tórához és tanulhatnak zsidóságról, és megélhetik az ünnepek emelkedettségét is. Azt, és van még a Reform közösség, akik mondjuk főképpen a zsidóság kulturális élményeitben találják meg a saját identitásukat. Tehát a zsidó identitás elég megélése elég sokrétű ma Magyarországon vannak a dinamikusan növekvő vallásos közösségek, van a hagyományos neológ közösség, és vannak reform tartozók. Az, hogy a kulturális életben és a társadalmi érintkezésben a zsidó népszokások vagy a zsidósághoz köthető ünnepek egyre nyilvánvalóbbakká válnak. Nyilvánvalóbb és a mindennapok részét képezik, ez igaz a Puri ünnepségre, ez igaz a Hanukai gyertyanyújtásra, ez az elmúlt 21 néhány évben, most már hagyományává vált Magyarországon, és egyre inkább kinyílnak a zsidó közösségek a többségi társadalom felé, és ugye mi állítjuk a tetésvére Alapítványnál, hogy az antiszemitizmus elsődleges ok a, a, a tudás és ismerethiány, és azzal, hogy a zsidó közösség kinyitja magát és megmutatja magát, és föl, bátran felvállalja a, a, a zsidó identitását, azzal csökkentjük azt az ismerethiányt, ami a, a többségi megvan a zsidóság irányában, és ezzel jelentős mértékben az előítéletességet is redukáljuk. Tehát ilyen értelemben a vallásosság megélése az indikál más hatásokat is a magyar társadalomban. Mivel Budapest 25%-a zsidó volt száz évvel ezelőtt, ezek, ezek a zsidó hagyományok azért nagy múltra tekintenek vissza, Ehhez, ahogy említettem, főleg Budapesten, ahol a zsidó közösség 90%-a ilyen. A vallásukat szabadon gyakorolhatják Magyarországon, illetve Budapesten, kipával lehet az utcán közlekedni, emiatt nem ért, még senkit, nem ért senkit atrocitás, azt gondolom, hogy mindenki szabadon megélheti a vallását, és hála Istennek, ugye ez a szabad vallásgyakorlás egyre több zsidóembert hoz vissza újra a gyökerekhez.